جتني بشاره خير والقلب فرحان وزدانت ايام العمر والليالي جاني قرار النقل من بعد ما كان شيء بعيد وحقق الامالي شاش الفكر جتني سالي خير والقلب فرحان وستانه زي ما العمر والايام جاني قرار النقل من بعد ما كان شيء بعيد وحقق كل الامان، بس هي الا بيقدر ودخلي وهم راس مالي، تركي عظيم وحزام مليان، خالد وعبد الله ونعم الرجال، واهدي لهم من خافقي جزر لوزان من صادق احساسي وقلبي وبالي، وختامها عسى السعد طول الزمان، قال اللي نادى يقلبي كل حال، شاش الفكر من من الجزال جتي بشارة خير والقلب فرحة والزانة تيارة بخلي وهم راس مالي، تركي عظيبي هو حزام مليان، سمت خالد وعبد الله ونعم الرجال، لهم من خافكي في كدر الاوزان، من صادق احساسي وقلبي وبالي، ايه وختامها عسى السعد طول الزمان، خالد لنا دايم وفي كل حال